Zdravo, danes bomo delali čudovito sladičko, ki zelo spada v tale letni čas, kaj ti pust se bliža, tako da lahko že pred pusto malo trenirate. Del bomo portugalske krovke. Jaz sem nekaj časa živela na portugalskem in ti krovki so mi bili nekaj tako da sem se jih potem naučila še sama doma delati. V bistvu je testo dosti klasično, podobno takemu, ki ga poznamo za naše slovenske tradicionalne krofe. Edino, krovki so manjši, potem Noter so za z v kremo, ne z marmelado, in to ne z luknico, ampak v bistvu krofek zarežemo in ga potem nafilamo, tako so res izdatno upolnjeni, kar je meni zelo všeč. In pa še povaljani so v mešanci sladkorja in cimeta, torej niso sem mal, ne, z mletim sladkorjem, pa... Sem danes jutro začela v Easy. šla sem babici na eno kavo, šla sem do brata na njegov vrt. Uh, in bom začela te krofe, kot je zdalje ura, malo pre deseto in bom začela že kar zdalje zato ker se veste, krofi, vedno rabijo nekaj časa, da hajajo. Uh, Dajmo uh, začeti kar z pripravo testa in da vam pokažem, kako se naredi te kropke. Najprej želimo, da se naš kvas aktivira, tako da v mlačno vodno kvas. Dodamo eno žlico sladkorja in dve žlici moke, premešamo in odstavimo na stran, to da se Aktivira. Na to v večjo skledo za gnetenje dodamo ostro in navadno belo oko, sladkor, prav tako maslo, fajn je je na sobni temperaturi, sol, vanilje sladkor, rumenjake in jajci. Nato dodamo še aktiviran kvas in premešamo s kuhalnico, Nato pa pregnetemo, to lahko počnemo na roke, kot sem jaz. E, trajalo bo od 8 do 10 minut, prosim, ustrajajte. Seveda pa, če imate dovolj močan kuhinski robot, uporabite le tega. Pregneteno testo naolimo za eno žlico olja. Nato pa pokrijemo skrpo in odstajamo na stran, da vzhaja. Upam, da vas ne bolijo preveč roke od gnetenja. Medtem, ko naše testo haja, lahko izkoristimo ta čas, da pripravimo tudi vaniljevo kremo za nadev. Namreč krema se bo itak brizgala hladna, tako da je v bistvu še boš, da jo prej naredimo, jo ohladimo in je potem ready. Za vaniljevo kremo bomo v kozico dodali mleko in vaniljev sladkor, dva paketka. nato bomo mešanico zavreli in odstavili na stran za okoli 8 minut, toliko, da se malo ohladi. V posodici bomo rumenjake za kremo zmešali skupaj s sladkorjem, nato pa primešali še škrob. V segreto mleko dodamo maslo, nato pa vse skupaj počasi vlijemo v tole mešanico jajc sladkorja in škroba. Na koncu pa vse skupaj še pokuhamo v koziciji pa ne pozabiti, neprestano mešati, da se vam ne zapali. Tako, in krema je nared in jo damo lahko kar hladiti. Da bomo imeli vse pripravljeno, pa zmešajmo še sladkor in cimet. V to mešanico bomo na koncu povaljali naše krovke. Evo, smo kremico, ki se hladi, te sto za krofe, ki haja. E, jaz ravno še kakšno uro, da mi vzhaja. Ter sladkor smo zmešali s cimetom in smo že skoro redi, Tako da še malo počakamo in potem vam pokažem, kako se oblikuje krovke. Moje testo je lepo shajalo, tako da odmerjam tukaj le po 30 gramov testa in ga potem oblikujem v gladke kroglice. Lahko vidite na posnetku, kako to počnem. Vse skupaj sem odlagala na peki papir. Na to olje se grejemo na primerno temperaturo in z zgorno stranjo motri dajemo bunkice, pokrijemo in jih na to takole obrnemo, ko so zlato zapečene iz ene strani. In odkrito pečemo še z druge, povarjamo v sladkorju, nadevamo Evo. in so na red. Krovki so pripravljeni, tako da če želite leto za pusto pripraviti nekaj drugače, vam res priporočam, uh, sploh za tiste gospodinje, ki tule gledate, ker ste itak navajne, navadne krofe delati, bo tule izi pizi, mala malca. Uživajte, presenetite koga s temi le krovki, ki ga imate radi. Uh, jaz sem zdaj lepo jest kosilo, vam bom pokazala, kaj bomo kaj za kosilo danes in ti krovki bodo pa sladička. Lepo se mejte, čau! Že peš na dobro malo, sem naredila, če te, tega Mateo že ne boš ti bo. Ne, ko je bilo? Ne, Kaj je misliš? še